كانت اخت فاضله بتقول بان الكتاب الجامعي قيمته 20 جنيه ويعني البنت يعني بتشتكي ان الكتاب غالي القيمه فبتقول للدكتور فالدكتور قال لها الساعه اللي انا لابسها دي بمهر امك فالوالده زعلانه من قولة الدكتور وانا الحقيقه يعني ان كان لمثلي ان يكلم اساتذته الافاضل الكرام وهم أساتذتنا وهم يعني من يوجهون دفة التوجيه والتربية في أمتنا ومن يشكلون عقول وقلوب أبنائنا وبناتنا إن كانت لمثل كلمة فأقول بأن أعظم وسيلة من وسائل التربية هي التربية بالقدوة أعظم وسيلة من وسائل التربية هي التربية بالقدوة ومحال أن يتربى الطالب وأن تتربى الطالبة تربية ترضي الله تبارك وتعالى إلا من أستاذ قدوة وإلا من مرب قدوة مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه فقال على ما تختلون قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه أنا لازلت أذكر أساتذة لي والله لا أنساهم أبدا والله لا أنساهم لا أقول أساتذة لا أساتذة وكان الأستاذ أستاذا وأبا ووالدا والله لا أبلغ إن قلت وأما غاية في الحب وغاية في الرحمة وغاية في الحنان لا أنسى أستاذا وقف إلى جواري يوما ونظر في عيني وأنا طالب في المرحلة الابتدائية وهو مدرس انجليزي وقال لي يا ابني اذهب إلى الطبيب لأن أنت مصاب بالصفرة والله ما أنسى هذه الكلمات أبدا هذا أستاذ ولا والد ولا أم ولا مربي ولا هكذا لا أنسى أساتذتنا الأفاضل فأنا أقول لأساتذتنا الأفاضل الكرام أنتم بفضل الله الأسوة وأنتم القدوة وأنتم الأمل بعد الله سبحانه وتعالى فحري بأساتذتنا الأفاضل أن يكونوا نماذج حية للأولاد وللبنات وجميل أن يقول الأستاذ لأولاده وطلابه يا أولادي من لم يستطع منكم بالفعل أن يشتري الكتابة وقيمته عشرين جنيه فبإذن الله يأتيني إلى مكتبي يأتيني إلى مكتبي وأتصدق لله تبارك تعالى من هذه الكتب بمئة كتاب مثلا بمئة نسخة ب200 نسخة يقول هذه النسخ بفضل الله لله تبارك تعالى أخرج هذه النسخ للطلاب وللطالبات الفقراء ويعني أبشره بأن الله سبحانه وتعالى سيبارك له في ماله وفي عقله وفي علمه وفي صحته وفي أولاده نعم هذا أمر لا بغي أن تجاهل والتعليم بفضل الله تبارك تعالى إن لم يكن قائما على التربية قبل أن نحشو عقول وقلوب أولادنا وبناتنا بالمعلومات فلا خير فيه قد يعلم التعليم الحديث أولادنا بعض المعاني وبعض العلوم وبعض المعارف لكن إن خلت من هذا الجانب التربوي فقد تعلم يعني قد لا تحسن ان تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع، فانا يعني نصيحه لاساتذتنا الافاضل الكرام يعني ان يرحموا اولادنا وان يرحموا بناتنا واسال الله سبحانه وتعالى ان يسترهم في الدنيا والاخره وان يزيدهم توفيقا وسدادا ورشادا واستحلفه بالله واستحلفكم بالله ان تسامحوني ان كنت يعني قد تكلمت وانا لا يعني في مقام التلميذ لكم فانتم اساتذتنا واسال الله ان يتقبل منا منكم جميعا صالح الأعمال